Ott nincs semmi. Ott a maci. Meg ilyet csinál, mikor a valérka is megy aludni, hogy pszszsz. Ugye? Ugye, de a te is csinál. Pssz. Pssz. Pssz. A 80-as években, akinek fogyatékos gyereke született, annak nem volt lehetősége sem bölcsödébe, sem óvodába, sem pedig iskolába beadni. Nekünk abban volt szerencsénk, hogy találtunk egy olyan napközét, ahol a Feri megkaphatta a fejlesztéseket, de viszont itt van egy következő nagy pro probléma, ami, ami az életkori sajátosságunkból fakad hogy most már azt a kérdést tesszük fel, mi lesz vele, hogyha mi már nem leszünk. Mi lesz akkor, hogyha ha velem valami előfordul, és nem tudom őt ellátni. Összeálltunk egy csapatként néhány szülő, és elkezdtük járni a, a megyét, a fővárost, hogy milyen lehetőségeink vannak. És mindenhonnan elutasító leveleket kaptunk, hogy nincs támogatott lakhatás holott csak ezt írja elő a törvény, hogy csak támogatott lakhatást lehet létrehozni, de súlyos halmozottan fogyatékosoknak nincs ilyen lehetőség, sem a fővárosban, sem pedig az országban. Úgy gondoltuk, hogy akkor, akkor nekünk valamit tennünk kell. Tehát láttuk az elmúlt közel 40 évet, hogy alig történtek változások, és ez nem csak rólunk szól, nem csak erről a hadszülőről szól arról a sok ezer emberről, sok ezer családról, akik súlyosan, halmozottan fogyatékos, vagy egyszerűen csak fogyatékos embert gondoznak az otthonukba. 2017. decemberétől a TASZ segítségével elindítottuk a PERT, és nem gondoltuk volna, hogy ez ilyen hosszú ideig te tart. Voltunk első fokon, másodfokon, kaptunk új bírót, Egyébként én, amióta elkezdődött, én sokkal elszántabb vagyok. Tehát én azt érzem, hogy egyre dühösebb, és egyre elszántabb. És, és hát én nem latolgatom az esélyeket. Egyszerűen én azt, azt abban vagyok, hogy itt valami olyannak kell elhangozni, amiért ami nem véletlenül csináltuk ezt a sok-sok évet, és valamit azt mondják, hogy igen, Igazatok van. Még az se baj, ha ott van egy kis de, azt nem teljesen, de, de hogy valami. Tessenek be. A bíróság kihirdeti részítéletét. A bíróság megállapítja, hogy az alperesek megsértették a alperesek emberi méltóságát, magánélethez fűződő személyiségi jogát, és az egyenlő bánásmód követelményeit azzal, hogy az elsőrendű alperes Budapest területére kiterjedően elmulasztotta a súlyos, halmozott fogyatékossággal élő személyek részére támogatást, lakhatás nyújtó intézményi ellátások rendszerének meghatározását, valamint elmulasztotta az irányítása alatt álló másodrendű alperes működése törvényességének ellenőrzését, a másodrendű alperes pedig elmulasztotta Budapesten a súlyos, halmozott fogyatékossággal élő személyek részére támogatott lakhatást nyújtó intézmény megszervezését és fenntartását. A bíróság kötelezi az alpereseket a jogsértés abbahagyására.